Ekaizo, egunon, bueno, edo gabon, haupa, alasne astorga naiz, eta hau ikusgela da. Zehazki, ekonomia ulertzeko sortu dugun bideo sorta. Niri, diru kontuak ekonomia eta gauza horiek ezaizkit gehiago interesatu sekula. Baina, aktorea naiz, eta lanean hasi naizendetik gauza asko ikasi behar izan ditut. Horregaitik nago hemen, zuk nire akatzberdinak egin ez ditzasun. Adibidez. Badakizu zer den besa? Nik bez. Bueno, bai. Baina ez pentza, eh? Ez nuen erabatu ulertzen orain gutxi arte. Besak, balio erantxearen gaineko zerga esan nahi du. Hor daukagu lehenengo pista, zerga bat da. Eta zer da zerga bat? Ea zer dioen wikipediak. Zergak sistema fiskalean zergapekoari egokitzen zaizkion tributu eta kargak dira. herritarrek derrigorrez, Ba ser gadiraz, finean herritarrok zein enpresek erakunde publikoei ordaintzen diegun hori. Gero ondobidean diru horrekin gastu publikoak ordaintzeko. Azpiegiturak, langile publikoak, soldatak, pentsioak, eskuntza, osasungintza. Bi motatakoak daude ordaintzeko moduaren arabera. Suzenekoak eta zeharkakoak. Suzeneko zergak. Zuzenean, pertsonei edo enpresei eragiten diguten zergak dira. Guri aplikatzen zaizkigunak etekin bat lortu dugulako edota ondasun batera biltzagatik. Zerga mota horren barruan, ezagunena PFEZ Pertsona fizikoen errentaren gaineko zerga. Beste batean azalduko dizuetzako nago. Zeharkakoak aldiz kontsumoaren araberako zergak dira. Erosi edo kontsumitutako produktu zein zerbitzuen gainean ezartzen dira. Eta salgaien prezioan eragiten du. Bai, bentsat azken eroslea bazara. Mota honen adibidegarbia da besa. Hau denok ordaintzen dugu edozer erosten dugunean. Seguru gartatu saizula inoiz. Jatetxe baten bat batean kontua. Espero baino garestiagoa izatea. Askotan horregaitik da. Ikusi dituzun prezioei besaren zatia falta hitzaielako. Hala ere, Ez dakizu zer den, lazai, ea horrela. Iba edo impuesto sobre el valor añadido Espaineras ego euskal herrian, eta ipar euskal herrian taser sur la valer a edo tva frantzesez. Barkatu, <güls> ez dut hondo kontorlatzen frantzesa. Baina produktu guztiek, ez dute bez berbera. Eta herrialde bakoitzean ezberdina da unekoa. Ego Euskal Herrian, bez orokorra euneko hogeita batekoa da, eta ipar Euskal Herrian aldiz, euneko hogeikoa da. Baina bi kasuetan oinarrizko produktuengatik gutxiago ordaintzen da. Eskuragarriagoak izan daitezen. zen. Euskal Herrian adibidez ehuneko hamar ordaintzen dugu zenbait produktu eta zerbitzuetan. Elikagai gehienek edo jatetzek adibidez bez hori dute. Eta oinarrizko oinarrizkoenak direnetan ehuneko lau ordaintzen dugu. Ogia, esnea, eta antzekoak edo behar bereziak dituztenentzako ibilgailuak, medikamentuak, hemen, aldarrikapen, xiki bat sartu nahi dut. Ego Euskal Herrian adibidez hilekoarentzat erabiltzen ditugun produktuak ez dira oinararrikottzat hartzen, eta ehuneko hamar ordaintzen dugu. Zer dago oinarrikoagorik hori baino. E? Azken argibide bat baina garrantzitsua dena. Autonomoek edo enpresek lehen gaiak edo tresnak erosten ditugunean horri dagokion kion besa ordaintzen dugu denok bezala. Baina aldi berean besa kobratu ere egiten dugu gure produktu edo zerbitzua saltzen dugunean, Hiru hilabetean behin ordaindu dugunaren eta kobratu dugunaren arteko aldearen kalkulua egiten da. Besaren likidazioa esaten zaion prozesu horri. Ordaindu duguna baino gehiago kobratu badugu, hogazunari eman behar diogu diferentzia hori. Ba orain, badakizue lehen esenekiten zerbait. Ondo erreparatu zuen erosketen fakturei eta argi ikusiko duzue non dagoen besa. Zain du eta zer galdetu baduzue iruzkinetan idatzi. Laster Laster arte!